Terima kasih kepada Petronas Untuk tamu Jangan lupa dengan Sama laut dan tidak lupa membuat uh, Projek begini Aktiviti gini dan terima kasih Kepada anda semua Abang memohon Supaya anda lebih prihatin Dan menjaga alam semula jadi Dan menjaga alam sekitar yang ada Abang menegak benyu Abang mengutip telur penyu Dan Inilah kesanah yang Allah bagi kepada kita Dan jagalah Tapi kalau anda punya prihatin Anda punya perasaan Sayang dengan taman laut Sayang dengan alam semula jadi Tolonglah kami Kita ada terumbu yang banyak Labuan lebih cantik Labuan dia punya terumbu Boleh dikatakan Berbelah-belah jenis terumbu karang Dan tolonglah lihat Tolonglah majukan Dan tolonglah promosikan Cercahah yang adil. Pulau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.